الترميم والمحافظه على المواقع الاثريه والانسجه العمرانيه العتيقه، ثم اخيرا محو الحكامه. اذا في البدايه اقدم شكري لجهه طنجه تطوان الحسيمة وجامعه عبد الملك السعدي على انخراطهما في هذا الورش الذي امل ان يصبح واقعا ملموسا يمكن ان يستشعره كل المتدخلين داخل هذا الحقل التقاضي لذلك سابدا نبدا بمحور ثم ننتقل الى المحور ثم بعد ذلك ننتقل الى محاور اخرى حتى نكون نوعا ما يعني عقلانيين في تدبير هذا اللقاء إذا لنبدأ بمحور البنيات الثقافية على أساس أن المداخلات يعني أن تكون مركزة وأن تكون يعني بعيدة عن الخطاب الذي نحن نعرفه جميعا وأنا أنتمي إلى هذا الإقليم وأعرف يعني الانتظارات وأيضا المشاكل إلى غير ذلك أن تكون المداخلات مركزة ودقيقه فيما فيما يتعلق بالمقترحات ربحان للوقت السدامه للوقت الاستاذ انا عندي رجاء. ثقافيه ما تعطات لا طنجة لا تطوان تعطات العريش كيفاش هذه القصه ديال السياحه الثقافيه وكيفاش نستافدو منها يعني اليوم ولات الثقافه في العريش ما مربوطاش غير بالفعل الثقافي، ولات رافعه اساسيه في التنميه ديال الاقليم، في الحركه الاقتصاديه، الاجتماعيه على كل المستويات، دونك الله نخليكم تستحضروا هذه مهمة والمقترحات اللي ممكن نهزوا فيها الافضل نحطوها في البدائل. خصو يبداوا البنايات ويكون عندنا واحد الشريط سياحي، حنا مدينه قصر الكبير، هذه المدينه الضاربه عروقها في التاريخ، كذلك لدنا معركة واد المخازن لدينا خصنا نكون عندنا واحد شريط سياحي لهد المعلمة و الحدث التاريخي له من المعالم ما لا يقاس كذلك لدينا صور الموحدين صور الموحدين هذا المعلمة التاريخية وهذا هد الصور يعني حنا مثلا كنقولوا في في عمل الجامعة وعمل الجهه خصنا نترافعوا، حنا هذه النقط خصها اساسيه لانها كتصب في البنيه التحتيه، ولدينا نقطه اساسيه هي الذاكره التعليميه، نعطيو مثال ديال بنو خالدون مؤسسه بنو خالدون الحمد لله صلحت في واحد الرونق جميل اللي ولات الهيبه ديالها، لدينا اساتذه اللي يتقلدوا مناصب كبيره، خصنا نعيدوا الذاكره التعليميه لهذه المؤسسه التي تاسست سنه 1932، سلام عليكم. الصناعه الثقافيه باش تكون ثقافيه، ثاني حاجه واحد واحد المشروع كان دارتو المكتب السابق ديال الجهه وكان خصو يستمر هو ديال لا كوميسيون دي فيلم يعني لجنه الفيلم هو كيفاش المغرب كيعرف واحد الديناميه كبيره في الانتاج السينمائي كيفاش الجهه. تشجع الناس يجيو للمنطقه ديال الشمال يصوروا فيها كتوفر لهم بامكانيات بسيطه جدا اوتيل بواحد الامكانيات بسيطه وهذه التجربه راه كاينه في ورزازات وكاينه في مجموعه من الجهات ديال المغرب خاصة دار في منطقه الشمال كيفاش نجرو باش تولي عندنا تمثيليه حنا دابا كنقولوا التلفازه عبر الهضره ديال الدرقيه وهذا حنا ما كاينش باش نوليو عندنا تمثيليه في القنوات الوطنيه خصنا الجهة تساهم بغيت تصوره بغيتي تصور في العريش في القصر في هذا أنا لك واحد شي صوم صغيره تشجعوا باش تجينا انا شكرا بلاد العريش من والناس المعنيين الفنيين والخبراء والمثقفين باش يجيبوا لنا المعالم التاريخيه والمعطيات السياحيه اللي درجة ضمن دي المخطط ديال 6 داخل الجهه وبدون هذه الحلقه الثانيه غتصون بحال قاديم غاتكون مزينه ولكن غتبقى ابستري شويه عامه اذا كيخص تفكر فيها اكثر وهذه التصويره اللي عندي مهمه بزاف هي هذه واش اللغه الامازيغيه غادي تكون بجانب اللغه العربيه كتقرى في المدارس ولكن اللي كنشوف بأن بدون اي دوله أي أي, أي, اي اي حاجه بدون هويه بدون ثقافات الله ما يمشي فاها وبدون تاريخ الغالوب الله ما يمشي فاها مقترح الاستاذ لانه هو مقترح الدعم للمهرجان لان حنا كنديروا المهرجان ما كاينش شي واحد لان المهرجان كيخرج لنا راه العريش كيعرفوا المهرجان ديال الجمعيه في السني وحنا ما لان كيجيو الناس من هولندا جمعيه فهمتي؟ لأن كتكون واحد كتسافر في واحد ككل لا يرقى إلى تعامل إقليم بحال شفشاون مع الموروث الحضاري والتراثي في الإقليم. هنا في شق معين على مستوى المآثر التاريخية هي متواجدة بكثرة في كبير والعلايش والعرائش ويعني تقريبا كل حاضرين لهم دراية بهذا الجانب. وهنا البطل الاساسي وتوصية ضروره اعطاء العنايه اللازمه في هذا الجانب بالتنسيق مع الخبراء والمهتمين في هذا المجال على المستوى الاخير وهو الحكامه الحكامه كمدخل اساسي للتدبير لا بد من اعتماد نهج الحكامه خصوصا يعلم جيدا ان الميزانيه المخصصه لقطاع الثقافه وطنيا هي ميزانيه ضعيفه وبالتالي امام الميزانيه الضعيفه المرصوده لا بد من اعتماد امتد لنهج الحكامه لا يعقل ان تخصص مبالغ كبيره لجمعيات لا تربطها بالثقافه إلى الخير والاحسان وان يشرف على تدبير التراث توه في مجال التراث وناس غرباء على المجال هذا هو كلامي يعني المحوار الاسوات والتطورات بشكل تشاركي اذا هناك نجاوب على مساله الحكامه يعني مساله الحكامه يعني خاص يعني يعني الاليه التشاركيه تكون وارده مع الفاعل الثقافي والفني والمنتج الثقافي والصانع الثقافي والاقتصادي الثقافي الى اخره اللي يعني تكون هنا شويه ديال الحكم، آه يعني المقاربه التشاركيه، كاين مستوى ثاني هو كنهضروا ملي كنهضروا على الاقليم في العرايش، كنهضروا على القصر والعرايش، يعني كنهضروا على مدينتين في الوقت اللي كاين 17 مع قرويه، يعني محرومه من من يعني من يعني محرومه من من الثقافه، يعني هذا المسأله خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. على اعتبار بحال اللي قالوا الاخوان السيكوني ان الثقافه ماشي ترابط، والثقافه ولا واحد احتياج، وبالتالي هو حق من حقوق الانسان بشكل عام، الانسان محتاج للفن، محتاج للموسيقى، محتاج للمسرح، محتاج وهنا في هذا الاطار كنقول انا كيمكن نديروا مركبات ثقافيه كبرى وتبقى فارغه بحال اللي قالوا او ما عندهاشي فونكسيون، ما عندهاشي ميزانيات فونكسيون، كيمكن نتجهوا نسجلوا ثقافي، دابا انا كنهضر مع الجهه. لأن الجهة إلى حد ما عندها شوية الإمكانيات وعندها تصور يعني يعني متكامل إلى بغينا نقولوا على التنمية وتطلع حقوق دستورية بتنمية الجهة يعني هذه المسألة كتب اللي كتبان لنا أساسية أن نمشيو نديرو لأن الجهل ولا بزاف حيت يعني ما كاينش الثقافة وحنعدلو نعدلو الطريق ونعدلو الضا ونعدلو كذا كاين الجهل وكاين العنف وكاين التطرف مختلف الأشكال ديالو راه الى ما كانش الثقافه ولا داكشي اللي كتلمي الشخصيه ديال هاد الشابه وديال كذا راه ما مؤخرا زارنا مسؤول الجهوي ديال السيتي فرانسيت ولا الجماعه قالنا حنا خرجنا من داك الرؤيه ديال يعني في فرنسا من ديك الرؤية دي البني دور احنا رجعنا منديك الرؤية ديال بنيو دور الأوبيرا وكذا، حنا رجعنا لديك الرؤية التصورات القديمة ديال دور الشباب والأنشطة مع الشباب والطفولة ونعلموهم الرأس ونعلموهم السينما ونعلمهم هنا خصنا نركزوا على هذه على هذه المسألة وبالتالي كنحيي الإخوان لأنها عتيقة ومتميزتين وعندنا موقع أثري باقي فيرج يعني باقي هذا توصيه اساسيه كننقطو عليها هو الا بغينا ننميو السياحه الثقافيه حنا كنغاسيرا في الصنعه التمثيليه الاداريه ديال السياحه الاقليم ما فيهش تمثيليه وزاريه ديال وزاره السياحه باش يعني لبغينا ننزلوا البرامج سواء الجهة سواء للجماعه الاقصى الكبير او العرايش او جماعه القراوية اللي ما خصهاش يتسنا من هذا الشيء هذا خاص التمثيليه الاداريه وسبحان شكرا. نطالب كذلك بتجويد السياحه الثقافيه التي تعد من اهم ركائز رافعه للتنمية التنميه بالاقليم دعم المهرجان الثقافي اللي سبقوني وتحدوا عليها بعض الاخوان كالمهرجان مهرجان عبسلام علاش ان نشجع انه خلق مقاهي ثقافيه لخلق أمسيات ثقافيه تغذي الروح والفكر كذلك يسد يسد واغلاق باب التطرف واغلاق ما نشاهده الان صراحة يدمي القلب وشكرا يقصى في ملتقى وجاوي يتمحور حول الثقافه والتراث والمهرجانات الثقافيه والترفيهيه ولجعل السياحه رافدا مهما لمدينه القصر الكبير ومن اجل ذلك نريد المحافظه على الدار المقيم العام بالمعسكر القديم اي دار الباشا قديما لكي ننشئ بها متحف للتراث الذي يرمز لتاريخ مدينه القصر الكبير العريقه بكل امجاده والسلام عليكم الشباب وحيده بالاقليم وعد مؤخرا عاد بناء وعدنا الساكنه ديال 200 الف نسمه فلهذا كنطلب انا يعني يجب ذاك أه أه ال الاوليه ديال في اطار دور الشباب لان تقريب دور الشباب الى الى الى المجالات الحضاريه لان كل احياء يجب ان تكون لها دور الشباب لكي من الاطفال والشباب وغير ذلك. كاين بالنسبه للمآثر التاريخيه <تصفيق> يجب وضع واحد المسار تاريخي بالنسبه للاقليم لان نعرف بان الاقليم يزخر بماثر تاريخيه اللي هي مهمه على مستوى مدينه العرائش ولا القصر الكرمبي ولا كذلك بالنسبه الجامعات القرويه وكنكرو مزوره مزوره كمكان اللي هو يعني معروف هذا المستوى الوطني اللي خصنا يكون عندنا واحد المسار ديال الاقليم ديال الثقافي يعني السياح يعني منين كيجي عندنا السائح خصنا يعرف الاماكن اللي يمكن يزورها ثقافيا كدلك خصنا بالنسبة ل# الـ... الـ... الـ... المواقع الالكترونيه السياحيه خاص بالنسبه للاقليم لا مدينه عريش ولا قاسم ايليه ولا الجماعات ان خلق مواقع الكترونيه تعريفيه سياحيا بالاقليم لان دابا حاليا ما يعني المجال ان الانسان مثلا باش يزور اقليم درايش خصو يدخل يشوف البوابات لا الجامعات خصها تكون اي جامعه عندها بوابه بما ان عندها بوابه الكترونيه خصها تكون واضحه فيها واحد الموقع خاص من مئات الزيارات بالمواقع التاريخيه والمسارات السياحيه ديال المدن ديال العرائش وخاصه كذلك الجماعات القراويه بالنسبه كذلك تشجيع المؤرخين الكتب على الدواب للحفاظ على الذاكره ديال المدن لان خصهم تشجيعات دعم لان كنعرفوا حنا دابا حاليا كاين مجموعه من المؤرخين اللي عندهم يعني زخم على مستوى ديال الذاكره الحفاظ على الذاكره ديال المدن يعني خصنا نشجعوهم ونعطيوهم انهم باش يحاولوا ان يخرجوا لنا الكتب التاريخيه اللي كتعطي القيمه التاريخيه للمدن ديالنا. كذلك بالنسبه للعرائش عنهضر على المتاحف، لان العرائش كما راه كتعرف ان ليكسوس كواحد المدينه اللي هي ضاربه في التاريخ منذ أربعة ألاف قرن وخصنا فخصنا خصنا متحف ديالنا كنطالبوا باحداث متحف والارجاء بالتحاف من مدينه القصر مدينه تطوان ومدينه الرباط كذلك بناء متحف بحري لان العرائش كتعرف عند المجال البحري كيعاد واحد تاريخي في المدينه يعني خصنا بناء متحف بحري بالنسبه للمجال الثقافي على مستوى المهرجانات بما اننا احنا مدينه العرائش وكذا كخصها كبير كتنظم مجموعه من المهرجانات ولكن فين كاين إشكالية. إشكالية ديال الدعم، وكان كنهضر أنا على الدعم ديال الجهة، وديال الإقليم، وديال المجالس، يعني باش يمكننا نرفعوا من القيمة والجودة ديال هذه المهرجانات، خصنا الدعم المادي. و من النظر خصنا على الأقل تكون واحد المراكز اللي هي شكرا أستاذ سعد. لحد الآن ما عندناش إشي باب مفتوح اللي غادي يمكننا ناخذوا منه الدعم. السنة الفريطة كنا بشكر للمجلس البلدي اللي دعمنا بشي حاجة ديال هذه، دابا هالسنة السنة هذي باقين يا نعملوه يا ما نعملوه، يعني والدعم كياخذوه في الدورات السابقة ديالنا المجالس اللي هي دابا حاليا، ما غادي نلوموهاش لأن المجالس القديمة. كانت كتعطي الباب صاحبي شي كيديك والجمعيات اللي ما كتعمل والو كتاخذ دعم والجمعيات الجادة اللي كتعمل ما كتاخذش الدعم الدعم قليل وما نطولش الى غياب الانشطه اللامنهجيه في تعليم خاصه العمومي وهذه الانشطه هي التي تنمي مهارات وقدرات المتعلم que Muy agradecido de estar en esta reunión. Yo aunque sea español, soy hijo de Larache, de una familia muy antigua de Larache, y desde hace 14 años estamos haciendo un encuentro de arte contemporáneo eh, en, en Sora, que aquí está su su alcalde, y eh, puedo hablar desde la experiencia. Primero, eh... sí. Habla y par. Si no, yo no puedo decir todo. Y también, como se ha el señor de la el de la Araíz, el señor de la el señor de la Araíz, el señor de la Araíz, el señor de la Araíz, el señor de el señor de la de el el que eh, propone un encuentro de artículo. era negativa. Es decir, el, col el colonialismo es una cosa negativa, pero dejado, deja una riqueza, la riqueza de la convivencia, del idioma, del patrimonio, toda una serie de cosas que el encuentro también recoge. El maharaján él y el maharaján رغم أننا الاسبان يعني نحن عندنا ولكن هذه الكولونيزاسيون اثر جيد اللي هو التعايش ما بين الاسبان والمغاربه en ese sentido bueno este año tenemos el festival en septiembre del 17 al 23 de septiembre en y de esa experiencia apoyar Eh, cada año nosotros nos encontramos que partimos de cero tenemos que buscar todo, toda la ayuda toda porque los artistas comen los artistas pagan sus viajes y pagan su hotel y pagan. entonces hay que tener conciencia de dar una estabilidad al apoyo a la producción de todos los proyectos que, que queremos que salgan adelante si no, los proyectos no pueden sobrevivir sobrevivirán unos años la voluntad que De la gente hasta donde pueda, pero necesitan ese apoyo estable. El <t> mejor que se <Jacqueline> ha hecho es que un buen trabajo. se Y no Pero Voy a, Voy a intentar acabar. Muchas Hay muchas cosas que decir. Eh, bueno, en el proyecto, los valores del proyecto son la igualdad. En el proyecto de este año hay 12 hombres y 12 mujeres, exactamente lo mismo, de 8 nacionalidades distintas. Y eh, bueno, pues, espero que lo podáis apoyar. También tenemos una propuesta de hacer un memorial a las víctimas del Estrecho de Gibraltar, es decir, una escultura en la que... que ponga de manifiesto nuestro sentimiento como laratenses de lo que pasa en ese campo. Bueno, muchas cosas más. Muchas gracias. <risa> وكاع مع الرجال غيديروا لا ميموريا يعني الذاكره للناس أه اللي كانوا في القوف البحر الابيض المتوسط ما فينا داك يديروا سكولطوره وديك شي غيديروا شي حاجه من هذا القبيل وباقي يعني النهار بعد اخواننا دخلوا في الاول تكلموا على على الاغاني والخمر وهذا ف كانوا من الاحسن يتكلموا على انفسهم استاذي ارجو ان تنتقل الى المداخله نحن لا لا لا لا نسمع الجميع لا لا لا, لا لا لا انا اتكلم صار... لأن أنا عارف الكلام انا اتكلم عن المهرجان على الدولي للفنون والكرات ما هي المقترحات؟ آه معي هي ودعم لا, أتكلم... لا اتكلم عن الدعم لان سئمنا من الكلام عن الدعم وعن هذا فلهذا انا اقول عن المهرجان على الدولي للثقافه والفنون يريد ان يكون في وقت من 25 30 يوليوز ويكون الحمد لله لنا شرع برعايه ملكيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وشكرا لكم جميعا وشكرا. قنطره نهر الليبسوس القديمه هذيك واحد القنطره اللي عندها واحد التراث تاريخي قديم وكنتمنى يتم الترميم ديالها. لان يمكن الى زدنا واحد شويه ديال السنين غتطيح ديك القنطره والجيل اللي طالع ما غاديش يبقى يعرف غيمكن غير, غير عليها الحاجه الثانيه النقطه الثانيه اللي هي دور الشباب في احياء مدينه العرايش لان احنا عندنا دار شباب وحده واللي ما كيماتش صحي صح وقيلا ما بقاتش ما بقى كيصاد منا حتى واحد ما بقاوش كيمشيو لا للجمعيه ثلاثه شي حاجه والعرايش محتاجه لدور الشباب لان ما كاينش دور الشباب كانت كنتمنى توشي دعم كافه المبادرة التي تربط الممارسه الثقافيه والفنيه بالمقتضيات الجماليه والابداعيه للعمل الثقافي وكنتمنى خلق اشعاع ثقافي بالعالم القروي عبر خلق مراكز ثقافيه مثل دور الشباب وشكرا. شكرا أستاذ لبنان أنتقل مباشره الى الشاعر محمد عزيز لي مكتب ديال الضبط الثقافي، يعني غير هذه الصوره اللي غير باش نبقاو يعني في ال... باش نبقاو في الصلب ديال الهويه المجاليه ديال الاقليم، يعني في الاقليم حنا عندنا جوج الحاجات اساسيه، عندنا البحر وعندنا عندنا الارض، يعني عندنا الفلاحه. يعني والاشتغال وال... اللي غادي يكون ثقافي هو في الحد الفاصل بينهما. يعني تصور لو اقليم بهذا الزخم وهذا ما عندوش واحد المهرجان ديال البحر، والبحر فيه كل الثقافات، هذا من جهه، من جهه اخرى انه الثقافه إلا ما كانتش كتوجه يعني كتوجه للفئات الهشه، وتوجه لمقاربة النوع النساء، وتوجه للأطفال، معناها هذه ثقافة يعني بائسة بصراحة، وثقافة ما عندهاش علاقة بالمستقبل، هذا باختزال يعني شديد يعني. تصوري عن المساله الثقافيه في هذا الاقليم، شكرا. ثانيا بالنسبه للمهرجانات ندعموا المهرجانات الشارع اللي هما بالببليك ما كيخلص حتى كرده كيطلع بالمستقى <تصفيق> كيتسالى غادي كيشوف الثقافه، الثقابة تولي في الشارع ونشجعوا الفنانة ديالنا والاطفال ديالنا والدراري ديالنا في الموسيقي نشجعوهم يخرجوا للشارع، كنحيي بعدا المعهد الموسيقي اللي هذا خرج في صداه را ديالو ديال ديال مع الموسيقي خرج من الشارع حنا تقرونا عباد الله قوموا منا انا رجع الاقتراحات كنقترح بالنسبه للكسوس عيوا نطلعوا الكسوس نشبروا الغابات ديال الصار اول حاجه خصنا نديرنا الجهه نتعاون مع مع دار التقاضى ما بقاتش شجره تطبق غير شجره يبقاو البنايات المحترمه ديال تاريخيه عي عي كبير نقطة ثانية، إذا كرنفال خاص من ليكسوس، جوج حلول، إما يخرج من ليكسوس، يهبط لمدينة العرايش، بالباص الرومان، والفوس ديالو، إما يهبط على الواد، يخرج من ليكسوس، يهبط عن الكرنفال من الواد، حتى راس الرمل، ويكون كرنفال ديال ليكسوس، ديال ليكسوس، هذي جوج بوزيات، واحد ديال الآثارات العرايش اللي هي في تطوان، وفي الرباط مع ترجع للعرايش، واحد الميوزيك يقول <تصفيق> كيفاش كانوا كيعيشوا هاد الناس الرومان في <تصفيق> العريش نشوفوه بالعينين ديالنا لابسين الحوايج ديالهم كيديروا الخدمه ديالهم داكشي كيدار بالشمعيه داكشي كنتم الناس قلت الناس كتفهموا بهاد الشيء وعندكم فلوس بهاد الشيء نادشي الله يرحم الوالد كاينه قضيه اخرى باسيو ماري كيمو. ماشي باسيو اللي دارو لنا في البلايه في مترو، وماشي بالراديو، عندي باسيو ماري كيمو. عادي خروج من من باكو اتلتيكو، وغادي يهبط على المرسا، وعنبقى غادي على الملاح، وعندحقو الكسوس، وعنشوف وعن تا البلايه على الجنه، يمشي يعني باسيو نعدل محترم الضو ديالو المسي. وخلال هذا الباسيو ماريتيمو كاينه قيوات في الناس كاينه المسائل غير كوشك <تصفيق> الأشياء اللي موجوده في المتاحف قدر دير في الشارع في الارض وكيزوها ليزارديس كندعموهم يعملو يعني يعملوا زابتو لي ديالهم كيجيو كيخدمو كي تولي كي كي. كي. كي. كي كاينه المنتوج ديالو معمول بحال السيدة قد تقلت على على البلوك الثلاثة أو المخازن ما عندنا حتى شي معلمة وخبر أليف بشي حايل بشي ساحة عملوها في القصار ولا في العريش كتكلم على الحرب ديال اللي أو أو الحرب الجهد البحري أو الساعة اللي على على العريشيين عطاوها السبانيول خرجوا البلا كحلة أو أو أو ب بكوبيراسيون مع ثقافه مع التراث التاريخ اللي عندو مع تام اساسيدا كتش راك كيفاش شد الناس يمكن يخرجوا هاد اشياء هاد التاريخ ديالو يكون شري الاخر قال التراث البحري علاش ما عندوش يجليش فيها الكونكريفو فيه فيه في الشرغوف في الدامبا في الجليش كيمشيوا الدراري دريساك عرف عليه ان هادي الدامبا صافي اشكرك كثيرا الجهات الاخرى لي اللي فك الضغط اللي على المعهد الوحيد اللي كيقدر يسوعب 40 ما 40 كرسي في المعهد في جميع التخصصات ديزاين في ديكور في في الجرافيك ولهذا كتضيع لنا مجموعه ديال الطاقات ابداعيه سواء بالجهه او بال ما هو محلي بالإقليم اللي ما كتقدرش تحصل على كرسي ديالها في المعهد ولهذا كنقترحوا على اساس احداث معاهد اخرى بالمغرب ليكون